اس رات اس رات میں جس طرح ہم رات گزارتے ایسے نہیں گزارنا اس رات کو غنیمت سمجھ کے گزارنا ذکر کرنا اور ایک تسبیح جو آقا کریم علیہ سلات و سلام نے خود بیان فرمائی اس رات اس تسبیح کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے نفل پڑھنے کے بعد یہ تسبیح پڑھے ذکر کرنے کے بعد یہ تسبیح پڑھیں نفل میں یہ تسبیح پڑھیں دعا میں یہ تسبیح پڑھیں ہو سکے تو تسبیح لے کر بیٹھ جائے اور صرف یہی تسبیح پڑھی جائیں کیونکہ یہ آقا کریم علیہ و سلام نے خود فرمایا کہ شابان کی پندرہویں رات کو اس تسبیح کی کثرت کریں وہ تسبیح کے الفاظ عربی میں جائیں اگر کسی کو سمجھ نہ بھی آئے اگر کسی کو پتہ نہ بھی چلے تو میں اس کو لکھوا دوں گا ویسے عموماً میں ہر نماز میں اس تصویر کا ذکر بھی کرتا ہوں وہ تصویر یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ گمّہ عفو افن تحب العفو الافوا فاحف یا غفور یا غفور یا غفور کہ آپ سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے اللہ غمََََََََََّ کا افعن تو حب الافوا فاف ونّا یا غفور یا غفور یا غفور چھوٹی سی تصویر اور اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا ترجمہ سنیں اس کا ترجمہ ہے کہ باری تعالیٰ مجھے معاف فرمائے باری تعالیٰ تو معافی کو پسند فرماتا ہے باری تعالیٰ میں بہت گنہ گار ہوں ربطالیٰ تو بخشنے والا ہے رب تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے اے بخشنے والے اے بخشنے والے اے بخشنے والے اتنا پیاری تصویر ہے بالکل چھوٹی سی لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے تو صاحبو یہ رات میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو ضائع نہ کرنا اس رات کو گلی چوراہوں میں بیٹھ کے نہ گزارنا اس رات کو مسجد میں آ کر ایک دوسرے کے ساتھ گپے لگا کر نہ گزارنا اس رات کو مسجد میں آ کر سو کے نہ گزارنا اس رات کو مسجد میں آ کر بیٹھ بیٹھ کے نہ گزار دینا اس رات کو مسجد میں آ کر ساری رات محفلوں میں نہ بیٹھے رہنا اس رات میں جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس رات میں جتنا ہو سکے اپنے پچھلے سارے گناہوں کو یاد کر کے ان پر نادم ہو کر رب تعلیٰ سے معافی مانگنا اور بار بار عرض کرنا کہ باری تعالیٰ مجھ سے جو بھی گناہ ہو گئے میں ان پر شرمندہ ہوں میں ان سے معافی مانگتا ہوں باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے یقیناً یقیناً جو ہم ادھر ادھر جا کر اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں کہ یار میرا یہ کام ہو جائے میرا یہ کام ہو جائے جتنا بھی کام پھسے ہوئے ہیں ایک درخواست اس در پر بھی دے آپ ایک عرض, عرض جو ہے اس در پر بھی ڈالیں ایک التجا اس در پر بھی لے کر آئیں کہ باری تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرما دے باری تعیٰ ہمیں یہ عطا فرما دے باری تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرما دے اور رب تعالیٰ تو اپنے بندے سے محبت ہی بے پناہ فرماتا ہے